Baguna guztioi, gaurkoan Pitagoraren teorema azalduko dizuet benetan edonork norkulertzeko moduan. Horretarako, lehenik eta behin, nor zen Ba Pitagoraza una onako gizon auxe dugu. Bera Kristourreko garaian jaio zen Grezian eta hainbat arlotan nabarmendu zen. Besteak beste, matematikan, musikan, filosofian edota baita astronomian ere. Bai bai, arlo horietan guztietan izan zen garrantzitsu Pitagoraz. Beraz, zalantzarik ez, nik uste, bere garaian sare sozialak izan bazitutzen Pitagoras influencer famatua izango zatekeela, baina gorkoan hori alde baterautzi eta bere teorema famatua azalduko dizue. Eta horretarako, honako hauise prestatu dizue. Pitagoras en teorema ulertzeko, bi gauzatxo jakin behar dituzue. Lehena, teorema honek bakarrik funtzionatzen duela triangelu angelu zuzenekin. Eta zer dira triangelu angelu zuzenak? Ba triangelu hoiek dira, angelu zuzen bat duten triangeluak kasu honetan hemen 90°ko angelu bat dugu eta hori da angelu zuzen bat, beraz triangelu hau angelu zuzena da eta triangelu mota honetan Pitagoraren teorema erabili daiteke. Eta gero jakin duzuen bigarren gauza da triangeluen aldeek izenak dituztela. Egira, aldeluzeena hipotenusa dituko da eta zuek alde hau identifikatzeko truko txiki bat da jakitea hipotenusa beti dagoela. E, ange luksu zenaren pare parean. Beraz, kasu honetan aldea uluzena eta darrogeita amarraduko ange luaren parean dagoena ipotenusa izango da. Eta beste bi aldeek kateto izena hartuko dute. Beraz, hau izango lizteket kateto bat eta beste hau beste kateto bat. Ba behin hori jakinda, Pitagorasen teore maka esaten du, kateto bat berbi, gehi, beste katetoa berbi, berdin ipotenusa berbi dela. Konprobatu ez dago nahu, honek esaten du. Egiten badugu, hau berbi, gehi, hau berbi, lortzen dugula, hau berbi. Vale? Ba, Kasunetan daukagu. Mugituko dut pixka bat horrela, argiagoa izateko, aibidez horrela. Bek neurtzen du, iru bi, perfekto. Zeek neurtzen du, bos koma perfekto. Eta ipotenusak, seik koma emeritzi. Ba, teoremak esaten du, hau berbi, gehi, hau berbi, berdin dela, hau berbi. Iru berbi egiten badugu, hamar koma horita lau lortzen da. Bos komairu berbie egiten badugu, hogita sortzi koma zero bederatzi. Eta fijatu orain, hogita sortzi koma zero bederatzi, gehi, amar koma, hogitalau, berdin, hogitama sortzi koma hogitamairu, beraz, betetzen da. Eta hau beti betetzen da, triangelu zuzenetan begira, nik mugitzen badu taldea augora, adibidez. eta beste utziko ziko du beste triangelu zuzen bat daukat, baina neurri ez berdin batzuekin. Iru koma sortzi berbi, ama lau koma berrogeita lau. Lau koma lau berbi, eme eretzikoma Eta Et egiten baduzue, eme eretzikoma gehi. Ama berrogeita lau, ematen du hogeita ama iru koma Beraz hau beti betetzen da, egiten dugun triangel uzuzen egiten dugula. Eto orain, zer funtzionatzen du honek zein da, honek atzean duen logika. Ba oso errazada. Zuek imakinatu. Nik egiten badut talde bat berbi egiten ari naizena da atzean karratu bat sortu. Zergatik? Nik egiten badut, iru koma bat berbi egiten ari naiz. alde bat, bider beste alde bat. Eta horrela sortzen dira karratuak, horrela sortzen dira azalerak, ezta? Beraz nik egiten badut, iru koma bat berbi egiten ari naizena da sortu atzean, hementxe. txe, bederatzi koma irurogeita iruro bat eko e, azalera duen karratu bat. Eta berdina besteetan, lau koma lau berbi egiten dudanean, emeretzikomago hitamaseiko karratua sortzen dut, eta hipotenusa egin berdina, beste karratu bat sortzen dut neurrionekin. Eta beraz, honek esaten du, hau gehi hau hau dela, eta beraz, karratu more hau gehi karratu gorri hau karratu urdin hau dela. Eta hau grafikoki pentsatzen baduzue, esan beharko luke, hau eta hau sartzen direla beste ipotenusaaren karratu honen barnean. Hala da! Batira, hau horrela demostratzen da. Modu asko daudean demostratzeko, baina nik horrela egiaztatuko dut. Egira, nik mugitzen badut, beberbi karratu hau hemen erdira. Eta beste karratu hau zatitzen badut, gauzak mugitzu hitzak eta piezak mugitu ditzaket, hau egiteko. Beraz, ikusten baduzue, karratuak sartzen dira ipotenusaren karratuaren barnean. Eta horregatik funtzionatzen du honek. Vale, horregatik, nik egiten badut, hau berbi, gehi, hau berbi, ematen dit, hau berbi. Zergatik, ba ahien atzean sortzen ditugun karratu horiek, hipotenusaren karratuan sardaitezke daitezkelako. Eta hau beti egin daiteke, triangelu zuzenekin egiten dugun, egiten dugula. Beti gertatzen dago gira, barrura, sardaitezke. Eta horain zuen buruei galdetuko diezue, segurenik, zertarako balio duonek. Tira, baira bilera pilla bat ditu. Horretarako prestatu dizuet beste pantalla hau. Egira. hemengoian iruki zuzen bat daukagu eta beraz hemen bitagora teorema orema erabili daitekin. Esaten du. Hipotenuza berbi, berdin katetoa berbi, gehi beste katetoa berbi. Eta beraz, kasu hota. postkomala hau berbi, hae, berdin, ause, berbi hau? Gehi, beste katetua hau berbi eta hau ematen du. Eta egiten baduzu egoita bi, koma bat gei 6,a zorzi hogeitaama zorzi koma bederzi emango dizuen. Eta hoik mugitu dezak eta funtzionatzen jarraituko du ditu. sei berbi berdin nauxe. Beste hau berbi berdin hau eta beste kattua hau berbi berdin hogeita markoma bederat. Egiiten baduzu eleiketa hau emango dizue hau. Beraz funtzionatzen du. Zertarako balio du ba kalkuluak egiteko. Egira. Imaginatu esaten digutela. Kalkulatu hipotenusa eta ematen dizkigute, bi katedu, egira. Hipotenusa hau, kentzen digute, beraz, hemen, ja, a daukagu. Ez daki guzten bat neurtzen duen hipotenusa. Ba, hipotenusa kalkulatu dezakegu, beste bi kateduak izan da. Nola? Formulera bintzen, oso raza da. Formula hausia da, a berbi berbin, b berbi, geitze berbi. Hipotenusa berbi, berbin, berbi vale. beraz. Berbi aukentzeko hau pasatzen baldugu beste aldera, berretzen dagoen hau berbi egiten pasatzen da beste aldera erro bat sortzen. Vale? Beraz, Erroa ujartzen dugu beste guzti honen gaiean. Eta orain betetzen dugu formula dauzkagun datuekin, zenetak katetoak dauzkagu 2, bat eta 5, 6. B ba, be berbi, vale, 2, bat berbi idazten dugu. Z berbi, ondo, 5, berbi idazten dugu. Hau egin, lau komasei eta 5, da berbi dao eita marikako malau, Eta geiketa egitean, ematen digu, kasunetan, hogeita masei. Hogeita maseiren erroa, sei da. Eta beraz, ipotenusa jakin gabe, ba, ipotenusa kalkulatu dugu, katetoen bitartez, pi itagorasen formula hau erabiltzen. Eta nik orain, hemen, ematen badiot, ikusteari zebaliozuen, ba, jakina, sei zuen. Eta beste gauza bat egin daiteke. Beste hausen. Kalkulatu kateto bat, ipotenusa eta beste katetoa jakin. da ziniko nain, izkutatuko dut kateto hau, adibidez, B jartzen du ez dakigu zenbat negutzen duen, eta hauek erabilita, hipotenusa eta beste kateto hau, kalkulatuko dut. Nola ba formula berdina erabiltzen? Formula idazten duzue, a berbi berdin, b Eta gero, b berbi hau bakarrik utziko dugu, mugitzen dugu. E, ber bi hau beste aldera eta ematen digu: BB berdin aB minus C berbi. Eta orain honekin jarraitzeko erroa pasatzen dugu beste aldera, eta ematen dugu. B kazetoa berdin A berB minus C berbi. Orain ordezkatzen dugu triangeluko zenbakkikin. Ha zen bada 6,2 baseiko bi jartzen dugu. C zen bada bo bokoman zortzi jartzen dugu, Eta hau egin, hau berbi hogeita mazortzi, beste hau berbi hogeita mairo koma lau, perfecto. Kenketa egiten duzu eta erro lau koma sei, bi koma bat da. Beraz, jakinda hipotenusa eta kateto bat kalkulatu dugu beste katetoa. Bi koma bat dortu dugulako, eta bi bat zen, ba. ba, jakina bi koma bat zen. bai. Eta honek beti funtzionatzen du, eta horretarako erabiltzen da. Bale? kalkulatzeko ez ezago. Eta horixeeta Pitagora zen teorema eta haren aplikazioa. Ez dizuet gezurrik esango. Zuentzat teorema baino erabilgarriagoa izango da, adibidez, bizikta zibiltzen jakitea oningoz dehinzat. Dena den, bideo honetan teorema irhirukien aldeen neurria kalkulatzeko erabili dugu, baina teoremak bizitzan aplikazio kila-pila bat ditu. Adibidez, etxean erreforma egitean ea alttzariak geleetan sartuko zittigun jakiteko erabilidaiteke. Eraberean, zuen sakelako telefonoaren pantaiaren neurria pulgadetan esaten da, eta hori pantaiaren hipotenusa besterik ez da. Eta hori kalkulatzeko Pitagorasen teorema erabili egiten da. Edota zuen sakelakoak non zaudeten jakiteko, GPSa ea daukan. GPS horrek Euskal Herrian zaudetela, eta ez adibidez Egipton badaki sateliteen bidezko triangulazioa erabiltzen duelako. Triangulazio prozesuan zenbait satelite erabiltiz eta Pitagorasen teoremaaren bidez, gure pozizioa munduan kalkulatu daiteke, eta ala egiten dute sakelakoek eta hori segertatzen da nik Google Maps iregitzen dudanean. Edo eta nik zer dakit. Egunen batean detektibak bazarete, Pitagorasen teorema erabili alizango duzue hilketa bateko balaren bidea nondik joan zen asmatzeko. Beraz, badabai erabilgarria bideo honekin ikasi dugun Pitagorasen teorema. Nire partez, besterik ezkontatzeko. Beraz, hurrengor arte guzioi!